كل الفرح بديارنا واشرق الكون بقدوم بنتك القمر في ضياها سميتي جاد خذت كل مكنون من خافك يجعل عمرك على استديو زغاريد الخليج للانتاج والتوزيع الفني بنت تنفيذ شيلات بالاسماء لجميع المناسبات تواصل داخل المملكه خمسة خمسة أربعة يا شمعة من فرحتي سكر خمسة شهر يا شمعة من فرحتي يوصل عمتك وافرح فيك يا نور العيون واهدي لك حروفي وقلبي معاها يا منيره يا لولو يا در مكنون يا وردة انفحت علينا بشذاها يحفظها رب الكون من كل العيون يحميك من كل الشرور مبروك يا اختي جميلة بنيتك تسقي العيون بحلاها مبروك لك مبروك يا اختي جميلة بنيتك تسقي العيون بحلاها كل جديد وحزمي على اشتراك في الخليج للانتاج والتوزيع الفني تنفيذ شبات بالاسماء لجميع المناسبات تصور من داخل المملكة صفر خمسة خمسة ومن خارج منك من قافتي تسعه سته سته خمسه خمسه يا جميل اهل يا نجمه بالنور تضوي سماها كل النساء من زود حسنك يقارون باخلاقك وطيبك قصيدي تباها شاعر عمتك منيرة فالقان كل الغلا والحب فيني احتوى